السلام عليكم الأخوة الاخوات نتمنى تكونوا بخير وعلى افضل حال اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على شي الخبراء باش ما تزيد مده التدريب ديالنا على 60 دقيقه هنا يوقع الجسم ديالنا عند زياده مده التمارين عن ساعه دون توقف هنا تنصحنا الخبراء بالا تزيد مده التدريب بالكامل على 60 دقيقه بما فيها كذلك فتره الراحه نفسها حيث يقاوم يقاوم الجسم ديالنا اي تغيرات فسيولوجيه داخله تلو كانت بناء العضلات نفسها مع كذلك زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، وهو ما يعني أنك سوف تخسر الوقت الذي تقوم به بتلك التمارين. لأنه توجد كثير من الأمور المتعلقة باللياقة البدنية التي نقوم بترديدها دون وعي أو إدراك وتتناقل هذه المواضيع من شخص إلى آخر دون تدقيق لصحة تلك المعلومات ومن بين تلك المعلومات أن التمرين الطويل تيناسب الجسم وتجعله قوي وكذلك اللياقه ديالك البدنية تتكون مرتفعة بشكل عالي وهي معلومة ثبت تفاشلها تماما فالتداريب التي تدفوت الساعة تزيد من إفراج الجسم ديالك لهرمون الكورتيزول الذي كذلك يذيب بعض المواد السامة في الجسم وليكون مثل القنبلة المنقوطة داخل البدن ديالك هنا تتعامل هرمون الكورتيزول مع الجسم خلال فتره التوتر والضيق وكذلك يحاول خلال هذه الفتره التقليل من اثار التوتر والضغط داخل الجسم ومعدلات ضغط الدم في الجسم ولكن زياده الافراز ديالو تاتي كذلك لمشاكل كثيره في الجسم ومنها اولا تقلل من افراز هرمون النمو التيستوستيرون في الجسم ما يعني نمو ابطا وكذلك اضعف بالنسبه للعضلات الخاصه به وهو ما يعني فشل ذريع لبناء القوه العضليه ثانيا تاثر كذلك الكورتيزول بشكل مباشر على الحمض النووي للجسم ما يؤدي على الجسم لفترات طويله اي ان الجسم ديالك يحصل على مناعه ذاتيه من تاثيرات الهرمون الايجابيه ثالثا في بعض الدراسات العلميه الحديثه أثبتت أن هرمون الكورتيزول بكميات بسيطة هو ما يمكن أن يحدث أثناء التمرين المعتدل على قوة الجسم وبناء كذلك العضلات أكثر من هرمون النمو التستوستيرون. رابعاً يقوم الجسم جعلك أي تغييرات فسيولوجية داخلة حتى لو كانت بناء العضلات نفسها مع زيادة كذلك إفراز هرمون الكورتيزول وهو ما يعني أنك سوف تخسر الوقت الذي تقوم. بتلك التدريبات او التمارين ومن هنا فينصح الخبراء بألا لا تزيد مدة التدريب بالكامل عن دقيقة بما فيها كذلك فترة الراحة نفسها بالاضافة كذلك الى قلة النوم والنوم في ساعة متأخرة في فترة المساء كان هذا موضوعنا لهذا اليوم نتمنى ان شاء الله تكونو السبب من الموضوع اليوم تلاقوا ان شاء الله موضوع جديد وفيديو جديد مع السلام